Російські окупанти розмістили обладнання, вантажівки та дві машини для командного складу у машинному залі першого енергоблоку Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому «Енергодарі». Про це повідомив президент державного підприємства «Енергоатом» Петро Котін. Петро там 12-12 автомобілів, які повністю заблокували під'їзд туди в машзал пожежних машин на випадок, якщо буде там пожежа. Зі свого боку ми звернулися до відповідних органів МАГАТЕ в першу чергу. И і через це заяву. І також зробили заходи для того, щоб там не було пожежа небезпечного матеріалу, і зараз буде видлено олива, масло з турбинного зала, для того, щоб знизити пожежну небезпеку. І вже не подається туди Водень, які подаються на охолодження генераторів, через техніку окупантів, що розміщена в маршзалі першого енергоблоку атомної станції, може статися пожежа. Але сама не ця техніка, яка там знаходиться, і ми. Думаємо, що там є вухівка, і що там є і зброя, завантажена в ці, в ці автомобілі. І фактично вона є джерелом небезпеки і можливої пожежі, яка може виникнути там. І тоді її неможливо буде загасити через відсутність доступу пожежних машин до, до обладнання і до самих цих вантажівок. Нагадаємо, на території атомної станції перебувають близько пів тисячі російських військових, які погрожують та перевіряють, персонал Запорізької атомної станції, але експлуатація станції контролюється українською стороною.